فجأة وعن شباب كثيرين من الجنسين ذكورا واناثا يقضون نحبهم وهم صغار السن فهل موت الفجأة يعني دليل او او اثبات على سوء الخاتمه او على حسن الخاتمه او تبع الحاله التي مات عليها ان موت الفجأة راحة للمؤمن وحصرة على الفاجر. يعني المؤمن يعني يستره من عناء الدنيا قد أتم الله عليه النعمة بأن أخذه عنده وأن ما عند الله خير وابقى وأن الإنسان هذا كان ملتزما ومن كرم الله عليه أنه مات بهذه الطريقة قبل أن يسلك مسالك أخرى أو تحتويه أو تحتوشه شياطين الإنس والجن. أما المصيبة في هذا الفاجر الذي لا يتقي ثم يموت فجأة. هذه كارثته يعني كارثته ليس لها يعني تعويض. ليه؟ لأنه لم يعني لم يمرض مدة يراجع حساباته، ولم يقع في ورطة كبيرة حتى يستعيد ترتيب أوراقه مع نفسه ومع الله عز وجل. فموت فجأة فعلاً راحة للمؤمن وحسرة على الفجر هذا أمر فالعجب العجاب ممن يقول أنا منتظر إن شاء الله شهر رمضان القادم حتى أبدأ صفحة جديدة من أدراك أن تعيش لرمضان القادم؟ من الذي يضمن لك أن تعيش لأول شعبان مش أول رمضان؟ ما الذي يضمن لك أن تعيش إلى الصباح إذا كان الوقت الآن مساءً؟ ما الذي يضمن لك انك ان صليت العشاء ان تصلي صبح الغد او صليت ظهر اليوم ان تصلي العصر؟ من الذي يضمن؟ لا احد. فالانسان حتى عندما ياوي عندما ناوي الى فروشنا بالليل نقول اللهم انت خلقت نفسي وانت تتوفاها لك مماتها ما فان امدتها فاغفر لها وان احييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين، وإن استيقظنا وكنا على قيد الحياه واستردت الحياة لنا بإذن من الله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور فأنا أنبه يعني من كرم الله خلينا معتمدين اعتماد كل بعد الله على أن نصلي الصلاة في وقتها الصلاة لوقتها ليه, ليه؟ لأنني سوف أموت إما بعد صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء يوم آخر ما صع صليت ونطقت بالشهادتين وأحببت لقاء الله وأنا أقول وأردد وكل المسلمين يرددون 17 مرة على الأقل مالك يوم الدين فأنا ذاهب لمالك يوم الدين في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كثير ممن حولنا من شباب وفتيات وصغار السن فجأة يأتيك خبر أن فلان قد مات لا مرض لا جائحة من كذا وكذا لا دخل مستشفى هنا أو هناك ولكن سبحان الله العظيم إنما لما حان حينه لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون لي يعني من المردين والمحبين شاب كان أعتبره أحد أبنائي من يومين سبحان الله فجأة بلغت أنه يعني كان في أنواع يعني الشباب كان للصح ليس عنده تاريخ مرضي مطلقا أن روحه صعدت إلى باريه وإن لله وإن إليه راجعون ولا نقول إلا هذا كلام ولا نقول أبدا ما يغضب الرب كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنا الحقيقة أستحث بهذه الحادثة التي حدثت بأيها لكل الناس عبرة عبرة وسبحان الله الإنسان يتق الله رب حتى يلتقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم أن اللهم أحسن لنا خاتمتنا في الأمور كله وارزقنا يا رب قبل الموت توبة وهداية ولحطة الموت روحا وراحة وبعد الموت كراما ومغفرة ونعيمة رحم الله يعني كل شبابنا وبناتنا وكل أمواتنا وأموات المسلمين وتغمدهم برحمته والحقنا بهم في الصالحين اللهم لا تحرمنا اجرهم